OK, děti, můžete si se sednout. Dneska se vám učím a můžeme jít kakout. OK, děti, dneska se připravujeme na výhací jsem vám zagala včera, jasný. Takže potřebuje se opravit. je ti, jakkoliv je 2 prosím, jako se přihlášťte, nemusíte se jako skidět. Jo, prosím. Aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, já bych jako ba ba ba Já jsem tě nějak žobu. Sklapni píkamče. Eriku, když použil slovo gapu. Ano. Slyšíš jen velký kluský pásek, jak je nic Karle. A co budeš dělat? Eriku. Snít ti svačinu. Kenny. Kenny. Víkat, co Ba ba ba ba ba blablab, blablab. Jak by se ti líbilo jí to kalný? Jak by se vám líbilo, podíbík mimo. Jakouhle? To myslíš vážně? No a jo, mám se, má pravdu, ale jak jsem řekl. Polepke mi moje koule a já už odcházím. Uh, pitomci.